Minen on älykäs eläin, mutta myös kova tekemään virheitä, niin myös liikenteessä. Onneksi nykyään autoilijoiden apuna on älykkäitä tekniikoita ja turvajärjestelmiä. Käyttämällä ajonvakautusjärjestelmää voimme ehkäistä auton luisuja ja niistä johtuvia hallinnan menetyksiä. Järjestelmää pidetäänkin tutkimusten valossa toiseksi tärkeimpänä autojen turvavarusteena heti turvavyöden jälkeen. Kerrassa on siis hienoa, jos sellainen autostasi löytyy. Jos ei löydy, niin varmista, että seuraavassa autossasi on.